Vagyok, és igazából uh, gyógyulni jöttem ide, mert uh, nem is tudom. Tehát olyan uh, dolgok történtek az életemben, pont a munkafronton, meg egészségügyi fronton, amik egy kicsit behúzta. Tehát uh, igazából ennél lassan, két-három hónapja jövök hozzátok, és uh, amikor mondjuk legutóbb két héten voltam a hétvégi gyakorláson, akkor beteg részeggyulladással érkeztem, és nagyon ma rendbe is jöttem. És ami változásokat pedig voltak, amit azóta rögtön éreztem, egyrészt az, hogy konkrétan a seprűzeteket dolgoztam, meg fárszívódott a hason, de éreztem, hogy tisztulok. Úgy éreztem, hogy a, a családi viszonylatban is tisztül az életem. Volt például a testvéremnek egy ö, balesete, és ez az érdekes, hogy mondjuk ö, mindannyian ö, ugyanúgy reagáltunk rá, mondjuk fölébettünk egy 44-kor a családból, ilyen, és, és úgy, úgy éreztem, hogy. hogy ö, Biztos ez is közrejátszott, hogy én itt voltam ebben a térben, és tudtam segíteni. A munkahelyemen pedig így elkezdtem összeszedettebb lenni, tehát megtaláltam a, jobban a hangomat, mert eddig hagytam, hogy jobban kihasználják az én munkamorálomat, és most ugye egy kicsit jobb tehát. Remélem ez, tehát remélem, hogy ezt a is segíteni fog nekem is, és, és nagyon jó tényleg a tér. És, ez is fajta